Η καλύτερη πηγή συστάσεων είναι οι ικανοποιημένοι πελάτε σα. Γεια σα. Είμαι ο Θαδωρή Αραμπατζή, συγγραφέα του βιβλίου Academy of Digital Marketing, δημιουργό του GreekCoach.gr και του προγράμματο Ο Επαγγελματία του Μέλλοντος» στο FuturePro.gr. Και στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για το πώ να ζητάτε συστάσεις για τα προϊόντα τη υπηρεσία σα από πελάτε ή ακόμα και από υποψήφιου πελάτε. Η δουλειά σα είναι να δημιουργήσετε αυτό που ονομάζουμε τη χρυσή αλυσίδα. Η χρυσή αλυσίδα είναι μια λυσίδα από συστάσει όπου η μία σύσταση οδηγεί στην επόμενη και στην επόμενη και στην επόμενη. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε το πρωτόκολλο που οδηγεί στο να παίρνουμε συστάσει, τα βήματα δηλαδή. Αν δεν τα γνωρίζετε, θα σα τα πω τώρα εντάχει. Πρώτα απ' όλα, όταν ζητάτε συστάσει, ζητήστε 2-3. Κύριε Τάδε, γνωρίζετε άλλα 2-3 άτομα σε παρόμοια κατάσταση με τη δική σα που ήσουν ενδιαφερόντουσαν για αυτό που μόλι συζητήσαμε. Αν το άτομο στο οποίο μιλάτε αγόρασε, τότε τέλεια. Αλλά ακόμα και αν δεν αγόρασε, τότε πάλι θα ζητήσετε συστάσει. Αν τους ζητησετε 2 2-3 συστάσει, θα σα δώσουν τουλάχιστον 2. Ναι, μπορεί να γνωρίζω κανένα-δύο άτομα που ήσουν να του Αν σας συμπαθήσουν, θα θέλω να σα βοηθήσουν. Όπω είχα πει και σε παλιότερο βίντεο, και είναι κάτι που τον αναλύω και στην πεντάωρη εκπαίδευση τη ακαταμάχητη πρόσκληση, θα βρείτε τα link στην περιγραφή αυτού του βίντεο, ο στόχο μου από κάθε επικοινωνία είναι να έχω ένα θετικό αποτέλεσμα. Θετικό αποτέλεσμα δεν σημαίνει ότι ο άλλος απαραίτητα θα ε, γραφτεί θα αγοράσει ή κάτι τέτοιο, αλλά τουλάχιστον θα έχει μια θετική αίσθηση ή μια θετική εικόνα για μένα. Πρώτον, γιατί εγώ, πέρα από το ότι εκπροσωπώ τον εαυτό μου, εκπροσωπώ επίσης την εταιρεία μου, αλλά και όλο τον κλάδο του δικαιτειακού μάρκετινγκ, το ίδιο και εσείς φυσικά, και δεύτερον, αν κάποια στιγμή κάτι αλλάξει τη ζωή του και είναι έτοιμο να αγοράσει, να γραφτεί ή να μου συστήσει κάποιο άτομα, θέλω να νιώθει άνετα να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μου. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το χτίσετε, μαθαίνοντα καλά τι 10 δεξιότητε επικοινωνία, τι οποίε αναλύω στην 5-αόρια εκπαίδευση τη ακαταμάχητη Πρόσκληση στο GreekCoach.gr κάτω στο invite, ή μπορείτε να δείτε το βίντεο στο οποίο μιλάω για τι 10 δεξιότητε επικοινωνία μπαίνοντα στο GreekCoach.gr κάτω 10 δεξιότητε. Θα βρείτε τα link όλα αυτά στην περιγραφή αυτού του βίντεο. Πάμε λοιπόν στο θέμα μα. Αν πει λοιπόν ότι μπορεί να γνωρίζω κανένα δύο άτομα που ίσω να του ενδιέφερε, τότε πείτε. Μήπω έχετε πρόχειρα τα τηλέφωνά του, σχεδόν πάντα θα σας συστήσουν άτομα των οποίων έχουν πρόχειρα τα τηλέφωνά του. Και αφού σα τα δώσουν, το τρίτο πράγμα που θα κάνετε είναι να πείτε, κύριε ρετάδε, σε ποιον από του δύο αυτού νιώθετε ότι θα έπρεπε να τηλεφωνήσω πρώτα. Θα σα πούν ποιον από του δύο, και μετά πείτε, μπορείτε να του τηλεφωνήσετε και να του πείτε ότι θα επικοινωνήσω μαζί του σήμερα. Και ότι θα επικοινωνήσει μαζί του αύριο το πρωί. Αυτή είναι μια διαδικασία λοιπόν τεσσάρων βημάτων. Δεν ξέρω αν σα πολύ πολύπλοκη ή πολύ απλή, αλλά μπορεί πραγματικά να διπλασιάσει το εισόδημά σα. Και η ευκολότερη πώληση που θα κάνετε ποτέ είναι από σύσταση από ένα άτομο το οποίο γνωρίζουν και σέβονται. Όταν θα επικοινωνήσετε μαζί του, θα έχετε ήδη κλεισμένη τη συμφωνία στο 90%. Όταν πάρετε λοιπόν μια σύσταση από κάποιον και επικοινωνήσετε με τη σύσταση, τι κάνετε αφού μιλήσετε με το συστηνόμενο. Τηλεφωνείτε στο άτομο που σα έδωσε την αρχική σύσταση και τον ευχαριστείτε. Στείλτε ένα σημείωμα. Στείλτε του λουλούδια, αναλόγω την πώληση που κάνατε. Ένα δώρο, ένα βιβλίο. Δείχτε του έμπρακτα την ευγνωμοσύνη σα για τη σύσταση. Και πείτε, και αν γνωρίζετε και κάποιον άλλον που ήσουν ενδιαφερόταν, θα χαιρόμουν να μιλήσω και σε εκείνον. Υπάρχουν κάποιοι που το κάνουν αυτό τόσο καλά, που κυριολεκτικά έχουν ένα δίκτυο επαγγελματικών σχέσεων που τους δίνουν συνεχώς συστάσεις. Τους δίνουν ολόκληρες λίστες συστάσεων. Θα πάρουν 10-15 φίλους στο τηλέφωνο και θα σας τους συστήσουν. Το έχω κάνει κι εγώ αυτό και ξεκινώντας από 5 άτομα, κατάφερα να εχω ανεξαρτητες ανεξάτλητες συστάσεις, έκανα κάθε μέρα 2-3 ραντεβού για μήνες, όλα αυτά από συστάσεις. Και αυτό συμβαίνει γιατί κάθε φορά που λέτε ευχαριστώ σε κάποιον, η αυτοεκτήμησή του ανεβαίνει. Αποκτούν μια πολύ ωραία αίσθηση για τον εαυτό του και αρχίζουν να βλέπουν τη σχέση του μαζί σα ω μια πολύ θετική εμπειρία. Γιατί όταν επικοινωνούν μαζί σα, έχουν θετική ανταπόκριση και μάλιστα κάποιε φορέ οι φίλοι του του τηλεφωνούν και του λένε: Ξέρει κάτι, σε ευχαριστώ που μου ζήσετε στο Θεοδωρή. Με βοήθησε πάρα πολύ. Να θυμάστε λοιπόν αυτόν τον κανόνα. Οι κορυφαίοι πολιτέ, οι κορυφαίοι δικτυωτέ, είναι άτομα που μπορούν να κάνουν ανέβρεση υποψηφίων αδιάκοπα, αλλά που ποτέ δεν χρειάζεται να το κάνουν γιατί έχουν μια χρυσή αλυσίδα συστάσεων. Εσεί συνήθω ζητάτε συστάσει. Αφήστε ένα σχόλιο και γράψτε μου πώ το κάνετε. Αν μέχρι τώρα δεν ζητούσατε συστάσει, θα ξεκινήσετε να το κάνετε εφαρμόζοντα αυτά τα τέσσερα βήματα. Γράψτε ένα, ναι, θα το κάνω στα σχόλια. Είμαι ο Θεοδωρή Αραμπατζή και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σα. Αν θέλει να κάνουμε μια ανάλυση τη επιχείρησή σου για 30 λεπτά εντελώ δωρεάν ή αν δεν έχει επιχείρηση και ψάχνει έναν τρόπο να ξεκινήσει κάτι online ή αν έχει κάποιο λογαριασμό στο Instagram ή στο YouTube ή στο Facebook και θέλει να τον προωθήσει πιο αποτελεσματικά στο ίντερνετ, τότε μπορούμε να κάνουμε μία δωρεάν επιχειρηματική ανάλυση. Μπες στο greekcoach.gr, κάθε free, βάλ τα στοιχεία σου και θα σε καλέσω να προγραμματίσουμε ένα ραντεβού. greekcoach.gr, κάθε free.